انظروا ماذا يقول النبي العظيم يقول كلت من الدموع عيناي تعبت من كثره البكاء يؤيل النبي يقول مغطين مذبح الله بالدموع والبكاء يقول ارجعوا الى الله بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح ونحن حاليا في الصوم فهل رجعنا إلى الله بكل قلوبنا وبالبكاء والنوح؟ ها هي سنة على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. فهل بكينا على ضعفاتنا وسقطاتنا في هذه السنة؟ طوب للباكين الآن لأنهم يتعزون. بطرز بكى بكاء مر والمرأة الخاطئة بلّت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، والمسبيون في بابل بكوا عندما تذكروا صهيون وإحنا فين بكانا؟ خطايانا كثيرة ودموعنا قليلة القديس مكاريوس الكبير، عندما جاءت ساعته ليفارق العالم، طلبوه ليكلم الأخوة كلمة، فبكى الرجل القديس، وقال لهم: فلنبكي يا إخوتي، والتفض عيوننا بالدموع، قبل ان نذهب الى المكان الذي تحرق فيه جميعنا اجسادنا يعني دلوقتي البكاء هنا يفيد ويغسل لكن البكاء في الجحيم في جهنم البكاء وصرير الاسنان له مراره وبلا فائده فنبكي دلوقتي بدل ما نبكي هناك فبكوا كلهم وسقطوا على وجوههم قائلين صلي عنا ايها الاب يعوزنا ان نتكلم عن بكاء القديس اسيزيروس والقديس شيشوي. القديس برسنوفيوس بيقول لم ينتظرك الزمان لتنوح على خطياتك ربنا يرحمنا قديسة سفرنيكي بتقول من علامات الحزن الروحي أن يذكر الإنسان خطاياه فيحزن عليها وأن يحزن أيضا لخسارة أخيه وأن يحزن كذلك إذا فاتته ممارسة ما قد نوى فعله من الخير كلمة بسيطة هذه الدموع توجد أشياء تجلبها واشياء تبعدها في اشياء تسبب الدموع واشياء تضيعها فيا الاشياء اللي تسبب الدموع ادكوا كم نقطه كده ورا بعضيهم خدوهم كده بالتركيز من الامور التي تسبب الدموع نمره واحد التوبه والانسحاق وتذكر الخطيه وما جلبته على النفس مثل بكاء بطرس وبكاء المرأة الخاطئة هذه الدموع تدعون إليها الكنيسة ولذلك في صلاة نصف الليل في الهجعة الثانية من القطع الثابتة التي نصليها كل ليلة قطعه نقول فيها اعطني يا رب ينابيع دموع كثيره كما اعطيت في القديم للمراه الخاطئه فالكنيسه تطلب من اولادها ان يصلوا في كل ليله ليس فقط ان يعطيهم الرب دموعا وانما ان يعطيهم ينابيع دموع كثيره دي التوبة أعطني يا ربي نبيا دموعا كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من الخطية وأقدم لك توبة فائقة إلى آخره نمرة اثنين تأتي الدموع عندما تشعر النفس بضعفها ونقصها الشخص اللي شاعر بقوته ما تجلوش دموع لأن الدموع علامة ضعف في غالبية أوقاتها الشعور بالقوة ما يجبش دموع عندما تشعر أنك ضعيف وعاجز ومسكين وغلبان ومش قادر تأتيك الدموع ولذلك من يجلب الدموع البعد عن المتكئات الاولى بقدر الامكان والبعد عن الشهرة والصيت والبعد عن العظمة والبعد عن السلطه وعن النفوذ وعن القوه لما تغلب الناس وتنتصر على الناس ما تجلكش دموع لان قوي بتعرف تغلب وبتعرف تنتصر وبتعرف تخضع الناس تحتك لكن لما تكون مغلوب عند ذلك تنسحق نفسك وتبكي أمام الله ثلاثة مما يجلب الدموع أيضا التجارب والضيقات التجارب والضيقات بتسحق النفس وبتذل الإنسان وتجلب له الدموع وأيضا ضعف الجسد وإزلاله سواء كان إزلال بالصوم أو إزلال بالمرض الجسد الذليل هو ينبوع دموع للعين والجسد المريض إذا لم يؤخذ المرض كسبب للتذمر اللي يقبل المرض برضا ربنا يديله الدموع ولذلك يقول داوود خير لي يا رب انك اذللتني لكي اتعلم ناموسك خير لي يا رب انك اذللتني اربعه تاتي الدموع ايضا بقبول التوبيخ والاهانه في انسحاق وشعور بالاستحقاق لها الشخص اللي الاهانه او كلمه التوبيخ فتهزه وتتعبه وتثير كبريائه ما تديلوش الدموع انما تاتي الدموع لمن يقبل برضا وهو شاعر انه يستحق اكثر واكثر وان الرب لم يسمح ان يذل كما ينبغي. خمسة، وتأتي الدموع أيضا بتذكار الموت، وتذكار الدينونة، والوقوف أمام الله، والعالم العتيد. لذلك كان داود يقول: عرفني يا رب نهايتي، ومقدار أيامي كم هي، لأعلم كيف أنا زائل لما الانسان يعلم كيف هو زائل تنسحق نفسه فتاتيه الدموع لكن واحد فاكر انه هيعيش مده طويله ده يجيب دموع منين إيه؟ دايما الامان في العالم ومحبه العالم بيخاف امامها الانسان عمر طويل عارفين زي ايه زي الغني الغبي قال اهدم مخازني وابني اعظم منها واقول لنفسي عندك خيرات كثيره لسنوات عديده. السنوات العديده دي جبتها منين؟ إيه؟ جبتها من الامال ومن الاغراض ومن ومن محبه العالم. تذكار الموت يجلب الدموع. ومجالات الموت المختلفه. مريم بكت عند قبر اليعازر. والمجدلية بكت عند قبر المسيح والمسيح إلهنا نفسه بكت عند قبر ألي ستة تأتي الدموع أيضا بالوحدة لما يجلس الإنسان لوحده وينفرد خصوصا إذا كانت وحدة فيها جلوس مع الله أو فيها شعور بالغربة وتأتي الدموع أيضا بالزهد نمرة سبعة بالزهد بالبعد عن أفراح العالم وعزاؤه وبهجته ونعيمه تمانية وتأتي الدموع أيضا بقراءات خاصة لها تأثير في النفس في بعض كتب كده الواحد يقرأها يلاقي نفسه دموعه نزلت لوحدها وتأتي الدموع أيضا تسعة بالصلوات العميقة والتأملات الروحية وخاصة التأمل في حنان الله وفي آلام المسيح إلى آخره. عشر وتأتي الدموع بتذكر إحسانات الله ومقارنتها بجحود النفس كل ما الإنسان يتذكر إحسانات الله إليه ويقارنها بنفسه الجاحدة اللي بتنسى جمايل ربنا وترد الإحسان بالشر عندئذ تأتيه الدموع نمرة 11 وتأتي الدموع أيضا بحكم الطبع يعني في ناس لهم نفس رقيقة تأتيها الدموع بسرعة. وهناخد بعدين من الأشياء اللي تمنع الدموع الطبع برضو فيه ناس نفوسهم قاسية زي الصخر. تنحت في الصخر يفجر ماء لكن عينيه ما تطلعش نقطة مية. يعني الصخر جاي يفجر مية. وفيه ناس دموعهم مش ممكن أبداً تطلع نقطة مية. بحكم الطبع. في ناس عندهم رقة وعندهم حساسية وطبعهم كده فيه رفق وفيه لين وفيه سرعة للتأثر. في ناس العاطفة غالبة عندهم وناس الغالب عندهم هو العقل اللي بيغلب عندهم العاطفة دموعهم قريبة. نمرة 12 وتاتي الدموع ايضا بالحب. كل ما كان الانسان مملوء بالحب كل ما كان الدموع سهله. ولذلك عندما بكى المسيح على اليعازر قالوا انظروا كيف كان يحب، لان كانت الدموع ناحيه حب. في انسان تحبه اول ما تشوفه كده تبكي. من غير كلام ولا حديث كده. إن شفته تبكي وإن غاب عنك من الحب مجرد اسمه يبكيك من التاثر في انسان لما يذكر اسم ربنا كده تغلبه الدموع لانه بيحب ربنا فإن ذكر خطية اللي في ربنا تزداد دموعه جدا ولا يستطيع دي بعض اشياء تجلب الدموع وطبعا دي اشياء ثانيه غيرها. ناخد بعض اشياء اخرى العكس تضيع الدموع. فلو خدنا بالنا من الناحيتين دول نبقى قدرنا نفهم الدموع قوي من ضمن الاشياء التي تزيل الدموع نمره واحد الطبع. النفس القاسيه بطبيعتها. في قلوب كده زي الصخر مش ممكن ابدا. لكن هؤلاء إذا بكوا تبقى دموعهم أعز وأقوى. لازم يكون في أسباب شديدة قدرت تستخلص الدموع منهم. عارفين زي إيه؟ زي ما يكون مية قريبة كده في مياه باطنية قريبة. تحط جرذال تملى مية. وفي آبار عميقة علشان تجيب منها شوية مية يمكن تنزل حبل بتاع 40 متر تحت عشان تطلع شوية مية في نفوس من هذا النوع تحتاج الى حبال طويلة لكي تنزل منها الدموع نمرة اثنين من الاشياء التي تزيل الدموع الكبرياء والمجد الباطل ولتلك الشخص الملتحق تجيل الدموع لكن المتكبر الشخص اللي معتز بنفسه اللي شاعر بقوته اللي شاعر بعظمته اللي شاعر بانتصاره اللي شاعر بان الدنيا متفتحه وهيصه امامه دجله الدموع منين ده؟ العظمه من الاشياء الخطيره التي تجفف العيون المبتله شهوه المديح شهوة الكرامة، شهوة الرئاسة، شهوة السيطرة، الشعور بالرفعة، الشعور بالغلبة، تذكر فضائل عملها الإنسان، كل دي تضيع الدموع. إن كان تذكر الخطية يبكيك فتذكر فضيلتك يجففك. من ضمن الاشياء التي تزيل الدموع الغضب والسخط والحقد لا يمكن ابدا انسان غضبان تجيله دموع الا بقى لو بكى من الغيظ يبقى دي دموع عالميه مش دموع روحيه لكن عموما الشخص الغضوب والحقود يبقى ما يجيلوش دموع عيسو بكى من الغيظ لكن ما كانتش دموع روحيه ده من ومن أهربك لكن ما كانتش دموع روحيه. لكن انا اقصد الدموع الروحيه. الغضب يتلفها وكذلك السخط والحقد. وايضا نضم الى ديه سبب رابع الشجار، الخناق والتزعيم يضيعوا الدموع. لان الدموع يليق بها الهدوء. خمسه من الأشياء التي تبطل الدموع أيضا إدانة الآخرين، لأن الشخص الذي يدين غيره يكون بيفكر في خطية غيره مش في خطيته هو. لو فكر في خطيته هو جل دموع، بس إذا فكر في خطية غيره يكون وقتها بارا في عيني نفسه كانت إدانة الآخرين توجد قسوة، والقسوة تتلف الدموع. يوحنا القصير كان إذا رأى إنسانا يخطئ يبكي ويقول أخويا ده سقط النهارده وأنا يمكن أسقط بكرة ما دام سقط أخي يبقى معناها الشيطان بيشتغل ونشيط فالواحد يخاف ويبكي أمام الله من الأشياء التي تبطل الدموع أيضا كثرة التوبيخ والتأنيب للناس في ناس تلاقي لهم كلام كده زي رجم الطوب. ده مش ممكن ابدا يبكي هو بيرجم غيره الطوب. في ناس يستطيعون ان يجرحوا شعور غيرهم بكل بساطه وهدوء. ده ما يجيلوش دموع ابدا. الشخص اللي يجيله دموع يكون حساس من جوه. في ناس يكونوا حساسين نحو الإهانة التي تصيبهم ولا يكون حساسين نحو الإهانة التي يصيبون بها غيرهم ده شيء عجيب شوي مثل هذا لا يمكن أبدا أن تأتيه الدموع لأن اللي تتابه كلمة مفروض يعرف أنها تتعب غيره الشخص الحساس الذي له موهبة الدموع لا يجرح غيره في شيء ولا يكثر التوبيخ ولا يكثر التأديب نمرة سبعة مما يضيع الدموع أيضا التذمر والشكوى لأن الإنسان اللي بيتذمر بيعتقد إنه لا يستحق ما أصابه فما دام يشعر إنه لا يستحق ما أصابه ما تجيلوش دموع تمنى من الاشياء التي تبطل الدموع ايضا المعيشه في الخطيه وفي الشهوه وفي التلذذ بالعالم ده هيبكي ليه تسعه من ضمن الاشياء التي تبطل الدموع ايضا كثره المزاح والضحك وافراح العالم جاي في انسان اثناء الضحك عينيه تدمع لكن مشاهده الدموع الروحيه الدموع الروحية تبطلها هذه الأشياء نكتفي بالجزء ده من الدموع عشان نكمل الوزنة أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبو فراشي ساخت من الغضب عيني شاخت من سائر أعدائي وبعدين بيقول إيه داوود أول ما داوود وصل للدموع ربنا رفع الغم عنه لأن من ثمار الدموع أيضا العذاب، فبصينا لأن المزمور تحول تحول غريب غير مقدمته، بعد الدموع المزمور تحول تحول عكسي قال إيه ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم فإن الرب قد سمع صوت بكائي الرب سمع صوت تضرعي الرب لصلاتي قبل اهدأ بيقول بعيدوا عني يا جميع فاعل الاسم لما بدأ يقترب من الله ابتعد عن فاعل الاسم فاعل الاسم دي لما تجيلك في الصلاة جايز يكون أناس بيفعلوا الاسم او افكار او شهوات او شياطين جايز تقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم ابعدي عني يا افكار الكبرياء يا افكار الشهوه يا افكار الغضب يا افكار الحقد يا افكار الانتقاد يا افكار الانتقام ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم او جايز يكون الشياطين اللي بيوسوسوا في الانسان بيقول قاوموا إجليس فيهرب منكم لهم ابعدوا عني ابعدوا عني يا جميع فاعل معناها عدم مصادقة الأفكار الشريرة عدم التراخي لها عدم الاستسلام للفكر الشرير كل ما يجي لك أفكار شريرة قل ابعدوا عني يا جميع فاعل إسر أول ما سمع الرب صلاته فرض عنه كل هؤلاء داود وهو يصلي احسب عمل الرب في قلبه دخل فيه النور فقشع الظلام اول ما دخل ربنا في قلبه بطلت قوه هؤلاء الاشرار اصبح لا مجال لهم قال قم ايها الرب الاله وليتبدد جميع اعدائك وليخرج من قدام وجهه كل مبغضي اسمك القدوس. ابعدوا عني يا جميع فعل اسم، ربنا دخل، ربنا سمع صلاته، انتوا تمشوا وقته، ما مجال. وهكذا كانت سلامة قلبه مبنية على نقاوة قلبه. وأصبحت التوبة لا تتم فقط بالبكاء، انما تتم ايضا بالبعد عن فاعل الاثم. بيقول ابعدوا عني يا جميع فاعل اثم لان الرب قد سمع صوت بكائي. تصوروا دموعه لها صوت. بيقول له انصت الى دموع الدموع احيانا تتكلم اكثر من الالفاظ. بلغه افصح. واعمق تعبيرا. لان الرب قد سمع صلاتي. صلاه دخلت الى حضره الله واستجابها وامن داوود انها استجيبت وشعر بذلك انقلبت دموعه الى فرح وطلبته الى شكر وانسحاقه الى تهليل صارع مع الرب واخذ منه لم يترك الرب حتى اخذ منه لا اتركك حتى تباركني. ايه يا داوود حكايتك؟ ده دا انت ابتديت المزمور بتقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. فين دلوقتي اللي بتقول الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت تضرعي، الرب لصلاتي قبل؟ ده مش بس ما فيش تبكير، ده فيه كمان قبول. فليخزى وليضطرب جميع اعدائي وليرتدوا الى ورائهم بالخزي سريعا جدا. ابتدى بقى ينشمش ويقوى على اعدائه. فليخزى وليضطرب جدا جميع اعدائي، ليه؟ لان ربنا سمع صلاتي. وليرتدوا الى ورائهم بالخزي. ليه يرتدوا بالخزي؟ عارفين ليه؟ لان داوود بيقول كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بالهي